Мати учениці першого А-класу Дар'я Яворська каже, коли дізналася про припинення набору першокласників у Елінькі, почала звертатися до місцевої влади. «Перші були звернення до депутатів та чиновників. Це було створення петиції на сайті міської дамы. Ради. Це були правки у Верховній Раді до закону про освіту і завдяки цим правкам і стало можливе відкриття цих перших класів. Ми надіємося, що це буде постійно. І ми, ми цього добивалися, щоб це, школа залишилася на постійній основі. Нагадаємо, акцію протесту ініціативна група батьків влаштувала біля Запорізької міської ради 26 травня, у передостанній день навчального року. Був ухвалений законопроєкт 4629, в якому говориться про те, що як виняток наші школи мають право набрати перші класи. Але це вирішує засновник. Тобто, засновник у нас на сьогодні – це Запорізька міськрада. І вона зробила такий виняток, як набір до перших класів. Директорка колегому Елінд Олена Зайковська каже, цьогоріч набрали два перших класи. «У нас є база хороша для початкової школи, звичайно наповнена школа, я маю надію, що в перспективі вона трішечки буде зменшувати кількість учнів. Ми отримали в цьому році за державною субвенцією STEM-кабінет. Це дуже добре, він один прийшов на місто Запоріжжя, ми активно... ну, там дуже цікаве обладнання, там... це для кабінетів інформатики. Відкрили додатковий, в зв'язку з тим, що набираємо більше старшокласників, ми відкрили додатковий кабінет хімії, додатковий кабінет фізики. Ольга Іванова, Геннадій Корчененков, новини на Суспільному, Запоріжжя.